що брат з'їв брата, зарубав. І коли прийшли сусіди, де дівся цей брат Никон? А він каже, поїхав, поїхав у Київ. Але коли прийшли із міліції, то побачили зварені баняки у печі і була людина ця з'їжена. Того брата посадили і, мабуть, розстріляли. Хочу розповісти, що люди, Хтось, що мав? Тенісу торсин. Торсин був у Білий церкві, там приймали і вишиті сорочки, і коралове на миску, і хто що мав. І от бабуся розповідала, як пішки в Білу церкву йшли, міняли, що хто міг, на, на продукти харчування. І як у Чупирі, ночувати залишалися, бо дорога далека. І кожен ранок вони не дораховувалися людини, тому що та була людина. З їжею. І було їх у 20-му столітті в Україні чотири. Чотири. Перший два роки тривало 21-23 роки. От і кожанка, комуняки їхали на Україну і забирали, особливо на Південному Сході, абсолютно все. Ви самі розумієте, що якщо два роки підряд Голодомор, то це вже катастрофа. Я колись знайшов цифру, скільки загинуло, 10 мільйонів, але потім з'явилася нова цифра, 11. Весь Південний Схід України зник і заселили його всяке сміття, з півночі, з воду і далі. Наступний Голодомор. Всі ви знаєте Гордомор 32 33 Це неправда. Почався Гордомор 31, -31 року. 31-32. Ну, значить, ті комуняки спланували його слабовати, Там не забрали курей, там якусь дрібну, значить, хідних тварин, городину і загинуло загинулося десь біля півтора мільйона. Ну вже потім ще. У червні місяці, вже 32-го року, рескрипт по всім колгоспам, радгоспіям, стати всі залишки зерна, які є в коморах. Навіть був мішок, забирали і мішок. А коли зібрали новий рожай, в комору не попала жодна, жодна зернина. Я колись підрахував, була в мене можливість. Значить, враховуючи динаміку змін населення Совєтського Союзу, я підрахував що за цей подвійний Голодомор, два Голодомори 31-32 і 32-33, загинуло в Совєтському Союзі 23,5 мільйони людей. Є така Рилівська Воронеж, на них місто Воронеж розташоване. Вона ділить етноси пополам. На заході українці, на сході росіяни. Є ще одно чи два села, на Сході жили Косабя, а на Заході – українці. Після Голодомору на Сході не померла жодна людина в Східній частині села. В Західній не вижила жодна людина. Це вам до е, тезиса про згрупу народів. Пам'ятайте, ніякої дружби народів споконвіку віку не було і ніколи не буде. Є взаємодія між етносами, між народами. Як правило, селова. І ось така, яку нам влаштували кацари. І четвертий Голодомор, 1947 року. Це єдиний Голодомор, який мав природню основу. 46-й рік це була посуха, небачена. Ніколи полу такої не було, це ні разу не було. Я пам'ятаю, у нас засадила народу, кінчило 22 квітня. Пішло лопатою, копало. І зразу пішов дуже гарний душ. А наступний пішов 16 серпня. Ви можете собі уявити. Ну, в 47 році загинуло 3,5 мільйони. Молдова. Там було 2 мільйони 900 тисяч населення. Загинув 1 мільйон. Не всі молдовани про це пам'ятають, але це правда. Більше третини населення цієї Неволосії України загинули. Значить, як наше можна увасти? Колись я вичитав, попалася мені інформація, коли з Грузольдом розмовляв Сталін, щось зачепив Грузвель тему українців, то Сталін похвалився. А я, як говорить, в 33-му 10 мільйонів уморів. Ну, не 10, а набагато більше. Там в нашому селі на Хмельниччині наводиться цифра, що загинуло 100 людей від Голодомору. Ну я знаю точну цифру. Загинуло 300. Тобто в три рази більше. Чому я знаю точну цифру? Мого батька заставили, не батька, дядька Ларіона Івановича, заставили організувати команду, 10 давили йому без старок. І він, ці люди, кожен мав свій квадрат. Два рази в день об'їжджали наше село і збирали мертвих. Ну, у нас завіх не клали, але мертвих клали. Так от 300 чоловік. А за всю Другу світову війну нас загинуло тільки 72 людини. Так що можете уявити саме її. павше. Набагато більше Тепер трошки давайте про сьогодення. Дивіться. Чого вони на нас напали? Ну, не треба казати, що це Путін. Так, да, Путін, як кажуть, начальник у них, але цей етнос весь одинаковий. Я наведу вам приклад, який може вас шокувати. Колись я виконував дуже козирну тему, яка мала вихід і військовий сектор, і приїхав в Москву здавати звіт. Мене, як кажуть, урочисто зустріли на аеродромі, привезли. И это было как раз сразу после нашего голосования 1991-го. Идут впереди два генерал полковник и генерал-лейтенант. По имени Ошинова. Василий Иванович, вы слышали, Украина объявила независимость? А той и яка Какая независимость? А кто нас кормить будет? Это надо поломать. За вища інтелігенція высшая интеллигенция «Надо задавити, поламати і задавити. Добре, приїхав я в ту установу, де я працював цивільно, науково-досвідний інститут. Іде директор, йде якийсь доктор наук, розмовляють. кажуть, а ви слухали, Україна від'явила незалежність? Ну тут треба подумати, а хто ж нам продовольця буде снабжати?» Ну і останній стріх для характеристики народу. Я пішов потім по своїм молодим місцям, де я колись ходив, там, в кав... артистичне кафе, коли Великого театру я туди заходив, коли зовсім в парку. Йде два, значить, таких такі рвані, ну, як зараз називають їх бомжами. Влас, ти слухав? Хохляння об'явила незалежність. І тут те ж самі слова. Какая незалежність? А хто нам жрать буде давати? Зауважте, будь-який кусок цього етносу візьміть, в них голографічна структура ментально-психічної своєї сфери. Все задавіть, все завоювати і знищить, і так далі. Так що, майте на увазі, ту війну, яку ми ведемо, її треба провести так, щоб вона була для цієї нації останньою, і вона повинна розсипатися на земній кулі, Такий об'єкт не потрібен. Слава Україні! Отут оці активісти, оці мародери, оце вони собі прокладали щасливе життя. З вашого дозволу ще одного вірша. Не їж мене, мамо, не їж мене, тату, не забризкуй кров'ю, голод лютий хату, не чиніть наругу, Бог це не пробачить. Міт з небес далеких, Усі гріхи бачить, бачить, як шпичками, ходять активісти, забрали усе в нас, що нема що їсти. Їли ми полову, мерзлу бараболю. За що Бог Всевишній дав нам пододу? За що він дозволив нищить Україну, забрати хлібуненький, маму малої дитини? За що він дозволив виганяти нас з хати у наші домівки? Комуняк вселяти, Нащо він за колос, Зібраний у полі, Дозволив саджати Людею неволю. Боже, милий Боже, Скарай катів швидко, Бо ці голодовці Вже кінця не витко. Не їж мене, мама, Не їж мене, тату, Я ваша дитина, радість вашу хату. Господи, Боже, Порятуй дитину, Порятуй дитину і всю Україну, верни батьком розум, Господи мій Боже, бо рідну дитину, їсти їм не гоже. Верни розум, Господи, і втихомир трохи Путіна. Верни, Господи, оцим москалявка, цапам проклятим, розум. І зупини цю прокляту війну. Господи, якщо ти є на цьому світі, поможи нам подолати цього лютого слабостата, який тисячоліттями нас гнобив, який нас убивав, але нас не подолати. Бо ми українці. Слава Україні! Героям, Героям слава!